И нека да ти кажа, ела, ела, игра, ела, ела. И ewa, да ти кажа, ела, ела, с ewa, игра, просто ела, ела. И нека да ти кажа, ела, ела, с игра, просто ела, ела. И нека да ти кажа, ела, ела, с игра. Идва ма сега, да разбият мечта и нека да ти кажа, това е моята игра. Толкова сте зле, че няма накъде Палено на сли ме, наведи да майката, братле Кой сега е най-губрия, солегофрения И нека доди тарче, теб ще разбия Чия, чия, рай и краса да га свия Сеща се, зелената магия Палиме, ме, чадиме, пали чадиме, чади Чудим се, чудим се, бора направим ме Пали чадиме, чадиме, ме, чади ме, чадим ме, Чудим се, чудим се, да та та колабирам, с ним би сега. Криматанобирарам, Тори да тудерам Съ си манипулирам и гле зака Тд пазирам, поща марханна Puша мар пана, Puжа маргона по Puжамал пана Тай пу, да я сиа Тай даля си Тай пня си Тай tai да я си ДЧачиа! С suntяваата пиа Дя Да Гана е юбрия си кклеше на ви За кара пиигай зай дараце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 И хвана да съм, да се